السلام عليكم في الفيديو ده بنتعرف على اهم مصادر الحصول على المعلومات يحتاج الالمام المعلوماتي والمعرفه للتعرف على المصادر اللي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات اللي هتخضع بالطبع للتحليل والتطبيق ومن هنا كانت الحاجه لوجود مصادر معلومات موثقه ضروره ملحه لفهم طبيعه المعلومات المختلفه اللي تفيد بكافه مجالات الحياه واللي بتساعد الفرد على انه يكتسب من خلالها العلم والمعرفه علشان يحقق بعض الاهداف الثقافيه والمعرفيه والفكريه وبتعتبر القراءه اقدم مصدر للحصول على المعلومات وده لانها منتشره بصوره كبيره بين بمختلف مستوياتهم الفكرية واصبح البعد عن القراءة من اعظم الاخطاء اللي بيرتكبها الكثيرين كما ان البعض رغم حرصهم على القراءة الا انهم بيقعوا في العديد من الاخطاء زي تخصصهم في القراءه واختيارهم لمجال معين يقروا فيه وما يحيدوش ابدا عنه، وكذلك عدم محاوله الاستفاده من القراءه على الصعيد الشخص حيث تظل العقليه الفكريه لدى البعض جامده لا تتغير، هذا الامر لا يؤدي لتحقيق الفائده المرجوه من القراءه، ودلوقتي هنتعرف على بعض التفاصيل اكتر. الاول عشان نعرف ايه هي المعلومات، المعلومات هي عباره عن كافه المحتويات المتوفره حول موضوع معين اللي بتخزن وتحفظ بواسطه وسائل خاصه، وده للحفاظ عليها ونقلها مصادرها للجهات المخصصة لها في حالة ضرورة الحاجة لهذا الأمر فالمعلومات هي المعرفة بالشيء وإدراك وكل ما تمكن الفرد أن يكون أكثر معرفة بالكثير من المعلومات بكافة المجالات يصبح بإمكانه أن يزيد من المخزون المعرفي لديه وتعتبر المعلومات منذ القدم أحد أهم الوسائل الفكرية اللي بتتيح فرصة للتعرف على كثير من الأمور الحياتية فالطفل مثلا لما بيبدأ في الكلام وبيشاور للأشياء من حوله فده بيعتمد على المعلومات اللي اكتسبها من والديه بيتعلم الانسان بكل مرحله من مراحل حياته المختلفه الكثير من الاشياء الجديده من خلال المعلومات اللي بتمكنه من ادراكها نتعرف دلوقتي على اهم خصائص المعلومات تتميز المعلومات بسهولتها وقابليتها للمعالجه والتعديل واعاده الترتيب للافكار بحيث تندمج مع اي من الموضوعات التي تتناسب مع وجودها فيه تتميز المعلومات بانها ذات خصائص متجدده مما يعني عدم نفذها واستهلاك للمعلومات خاصيه مهمه وهي انها بتتنقل عبر مسارات ممكن توصلها للمستقبل لذلك من السهل على الشخص انه يستوعبها بسهولة يوثر دون اي تعقيد او خلل. ودلوقتي هنتعرف على اهم انواعها اولا معلومات فكرية والمعلومات اللي بيتم الحصول عليها من خلال افكار الاشخاص تاني حاجة معلومات انجازية تفيد في منح المستقبل او القارئ تفيده في تحقيق اي قرار او انجاز تالت حاجة معلومات نظامية والنوع ده بيضم الاساليب العلميه اللي بتستخدم من قبل مستقبل المعلومه. بعد كده عندنا معلومات تطويريه والمعلومات المستخلصه والمستنتجه عن طريق قراءه مقال او كتاب. وفي عندنا معلومات بحثيه ودي المعلومات اللي بنحصل عليها عن طريق تجارب الاشخاص اثناء حياتهم العمليه. واخيرا عندنا معلومات تعليميه ودي بينحصر الحصول عليها من خلال المقاعد الدراسيه. طيب ايه هي شروط المعلومات؟ علشان نقدر نصنف المعلومات بانها موثوقة ومن الممكن ان احنا نستخدمها كمصدر دقيق وصحيح فلازم يتوفر فيها عدد معين من الشروط وهي اختيار عدد الاشخاص المتخصصين بكافة مجالات العلم والمعرفة من اجل التأكد من مدى صحة المعلومات وجود البيئة المتخصصة بدراسة كافة المعلومات سواء عامة او خاصة في مجال معين للتأكد من مدى دقة المعلومات كي توصف بانها صحيحة الاعتماد على توثيق النص الرقمي والمكتوب هذا يحافظ على المعلومه ويقيها من التغير والضياع الاعتماد على عدد من الادوات المتخصصه والاساليب البحثيه لاجل التحقق من صحه ودقه المعلومات وده بيتم عن طريق اعتماد مناهج بحثيه دقيقه ودلوقتي هنتعرف على انواع مصادر المعلومات اولا مصادر غير وثائقيه ودي المصادر اللي بتكون مصادر رسميه او غير رسميه اما المصادر الوثائقيه فبتكون عباره عن مصادر اوليه ومصادر ثانويه ومصادر معلوماتيه درجه ثالثه وتنقسم مصادر المعلومات شكليه الى مصادر الكترونيه ومصادر تقليديه ومصادر بصريه وسمعيه. عندنا المصادر الالكترونيه ودي بتنقسم لقواعد بيانات ومعلومات مرجعيه وتوعيه معلوماتيه ومراكز مصادر تعليم مدرسيه ومكتبه رقميه. اما المصادر التقليديه فدي بتكون عباره عن كتب او كتيبات ودوريات وقصاصات ونشرات. اما المصادر البصريه والسمعيه فدي بتنقسم لمواد بصريه وسمعيه ومواد ثانيه بتكون سمعيه وبصريه. ودلوقتي السؤال ازاي بيتم تحرير المعلومات؟ تخضع المعلومات لعمليه تعرف باسم تحرير المعلومات، هذه العمليه عباره عن معالجه للبيانات وتغيير المحتويات الخاصه بملف نصي او القيام باخضاع صوره معينه للمال. وذلك عن طريق العمل على ترقيه مستويات المعلومات او عن طريق العمل على تبسيط المعلومه الاصليه الفضله بينهما، يعني بنشوف انه الافضل فيهم هل المعلومه الاصليه ولا المعلومه المعدله وبيتم اختيار ده بدقه وعلى اساسات ومرجعيات وادله، اما حول ما يتعلق بمعالجه الصور زي إشارة الرضا فإنه بيتم القيام بعمل معالجة تتضمن لثلاثة أوعاد وتتم في ثلاث مراحل رئيسية وهي أولهم إرسال واستقبال البيانات والمعلومات دي إما بتتضغط يا يعني إما بتكون مضغوطة أو مشفرة وبعد ذلك يقوم المستخدم فكها تاني حاجة تخزين المعلومات وبتخزن إما مرتبة أو مشفرة أو مصنفة تالت حاجة استرجاع البيانات بحالتيها ما قبل وبعد المعالجة ودلوقتي وصلنا لاهم نقطة وهي أهم مصادر المعلومات أولا الكتب السماوية الكتب السماوية واللي جا فيها من الرسل والأنبياء تعتبر من المصادر المعصوب للحصول على المعلومات. ثاني يعني حاجة الكتب ودي من أحد أهم وأبرز وأقدم مصادر المعلومات واللي من خلالها بيتم التعرف على كل ما نحتاج إليه من معلومات ومعارف بكافة المجالات. فهي عبارة عن مؤلفات ورقية تتكون من عدة صفحات ومن الممكن الحصول على كتب من أي من مكتبات القراءة المجانية اللي بتتوفر بكل مكان. وممكن نحصل عليها كمان من الانترنت وفي بعض الكتب اللي بتتطلب دفع مقابل مادي وكمان المجلات من اهم مصادر المعلومات اللي بيعتمد عليها الانسان للحصول على معلومات يريدها وبتجمع المجلات في صفتها بين الصحف والكتب ويتم اصدارها بصوره يوميه او اسبوعيه او شهريه كما تتوفر بنوعين وهما مجلات متخصصه حيث تتوفر معلومات عن مجال معين او موضوع محدد ومجلات غير متخصصه ودي المجلات اللي بتكون متوفر فيها المعلومات عن مواضيع مختلفه زي المجلات العلميه والادبيه كمان الانترنت من اكثر مصادر معلومات اللي بيتم استخدامها فعن طريق البحث عن اي من محركات البحث المتاحه على شبكه الانترنت عايز تظهر مئات من النتائج اللي بتتعلق بالمعلومات اللي بيتم البحث عنها ويتميز الانترنت بانه يوفر الوقت والجهد مقارنه باي من الوسائل الاخرى اللي بتحتاج لوقت اطول للوصول للشيء المطلوب الصحف اليوميه هي برضه من اهم المصادر المتنوعه دايما بيبحث فيها المهتمين باقسام معينه داخل الصحيفه تعتبر من وسائل الحصول على معلومات حديثه للقراءه غالبا بيكون اغلب معلوماتها اخباريه وبتكون مرتبطه بالعديد من المواضيع الاجتماعية والرياضية والسياسية والاقتصادية وغيرها. الصحف اليومية، تحتوي على العديد من مصادر المعلومات المتنوعة ودايماً بيبحث فيها المهتمين بأقسام معينة داخل الصحيفة، تعتبر من وسائل الحصول على المعلومات حديثة للقراء. غالباً ما يكون أغلب معلوماتها إخبارية وبتكون مرتبطة بالعديد من المواضيع الاجتماعية والرياضية والسياسية والاقتصادية وغيرها. المنشورات الأكاديمية، وهي أحد أنواع المجلات إلا إنها بتكون متخصصة بشكل أكثر عمقاً. وفي العادة بترتبط بمؤسسات تعليمية جامعية او معاهد علمية تحتوي كمان على كثير من المنشورات المتخصصة بالدراسات اللي بيتم تقديمها بالجامعات او المؤسسات العلميه والتعليميه ويتم اعداد هذا النوع من المصادر مجموعه علماء وباحثين ومحاضرين ذوي كفاءه وخبره كافيه بمجالات النشر الاكاديميه من اجل التاكد من صحه المعلومات اللي بيتم نشرها المناهج الدراسيه ومناهج التعليم تعتبر مراحل التعليم المختلفه سواء في المدارس والجامعات والمعاهد واللي بيتم فيها الحصول على كم هائل من المعلومات عن طريق المناهج الدراسيه وعن طريق المعلمين اللي بيقومون بنقل المعلومات الرؤيه بالعين من اكثر المعلومات اللي بتثبت في الذهن هي المعلومات اللي بترى بالعين المجردة واللي بيمكن سماعها فالمعلومات اللي بيستطيع الانسان ان يراها ويراقبها بنفسه من السهل انها تفضل متعلقة بذهنه للابد الاشخاص من الممكن الحصول على المعلومات من خلال تناقلها من شخص الاخر وبيتم نقلها وسردها بامانه زي الاحداث والقصص والاختراعات وحكايات الامثال والاكتشافات وصائق التعليم العالي بتكون عباره عن فهارس وادله وببليوغرافيات ومجموعات مصنفه اخرى من المعلومات ومستندات يمكنك الرجوع اليها وتوجيهك الى مستندات اخرى قد تكون ذات صله حول موضوع معين على سبيل المثال فانه يمكن ان يساعد التحقق من ثبوت المراجع في الكتب في توجيهك الى مزيد من المواد البحثيه او البحث في قائمه من القصص المشابهه على موقع اخبار. ودلوقتي هنركز شويه على اهم مصدر من مصادر الحصول على المعلومات في وقتنا المعاصر الحالي اللي هو الانترنت. يتيح الانترنت الوصول الى معظم انواع المعلومات الموجوده وتتمثل احدى الميزات الرئيسيه للانترنت في قدرته على الارتباط بالمعلومات الاخرى اللي لها صله بشكل سريع. واذكر ان شبكه الانترنت سهلت الوصول للمعلومات بسهوله لدرجه ان بسبب الانترنت ان العالم اصبح قريه صغيره بعد فتره العولمه. كل حاجه فيها اصبحت مرتبطه بالانترنت. وده وفر وقت في الحصول على المعلومات مقارنه بالوسائل الاخرى، وكمان هنا لازم نشير الى ان هناك بعض النقاط المهمه اللي يجب الانتباه لها عند استخدام الانترنت كمصدر معلومات، كالتالي يمكن لاي شخص انشاء موقع ويب وكتابه المعلومات اللي بيرغب فيها، لذلك قد تكون المعلومات او الاخبار المقدمه صحيحه وقد تكون مزيفه، لذلك يجب اجراء تقييم دقيق للمعلومات الموجوده على مواقع الويب العامه والتحقق منها اكثر من مره، يجب التحقق من تاريخ اخر تحديث للموقع حيث ان بعض المواقع قد تكون انشات زمن ولم تحدث معلوماتها إلى الآن. أما عن كيفية حصول الإنترنت على المعلومات، يمكن الإجابة عن ذلك من خلال فهم آلية عمل محركات البحث مثل جوجل وبنج وياهو. حيث توفر هذه المعلومات مكان لكتابة موضوع او عبارة او سؤال وتستخدم برنامج مخصص لفحص فهرس المحتويات الحالية على الانترنت للعثور على المواقع الاكثر صلة بالكلمات التي تم ادخالها زي كلمات البحث مثلا اللي بتتكتب في فيديو او بوست معين او ما يطلق عليها بالكلمات المفتاحية ومن الجدير بالذكر ان كل محرك بحث بيستخدم خوارزميات وتقنيات مختلفه لتحديد المعلومات وترتيبها مما قد يعني ان نفس البحث يؤدي لنتائج مختلفه اعتمادا على محرك البحث نفسه حيث انه واستناد الى الخوارزميه التي يستخدمها محرك البحث فانه سيقوم بفرز النتائج وفقا لما تم تحديده بانه الاقرب من الموضوع او السؤال اللي تم كتابته في البدايه وبننهي موضوعنا بتحذير هتتمثل اكبر المخاطر اللي بتواجهها في اللي انت بتكتبه بايدك ضمن المجموعات الاخباريه وحتى رسائل اللي ضمن ارشيف يمكن لأي شخص الاطلاع عليها الان وربما بعد أيضاً ممكن تتشارك، فقد تشارك عندما تكون شاباً في بعض المجموعات الإخبارية غير المناسبة وتكتب آراء طائشة، لكن عليك أن تعلم أن ما خطته يداك قد يبقى إلى الأبد وربما يطلع عليه أحفادك أو جهات أخرى وقد يستخدم يوماً ما كسلاح ضدك، فالإنترنت لا ينسى. كده يبقى تمنا الموضوع اللي بنتكلم فيه، تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وشكراً جداً لاستماعك إلى هنا، وأراك في الفيديو القادم.